مجھے پتن سالے بار آدھے ویڈیو ایسا تلسے تاہا ہونے والا ہے مجھے نو دائے سا تنسے والے میں میں تراتے میں میں چھوڑی پل پل سے کہ میں مجھے پنے تراتے ہوں ہم لیتا میں میں جو رو آدھے ویڈیو ایسا تلسے تاہا ہونے والا ہے پہنے میں یہ ہیں you please speak this spelling? b u r e e e a w a نا so right of brown رائٹر yeah.